بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة ما هي السورة التي رقمها في القرآن هو نفس تكرار اسمها في القرآن إنها سورة الليل كلمة الليل أيها الأحبة لو أحصيناها في القرآن كله نجد أنها قد تكررت بالضبط 92 مرة كلمة الليل في القرآن 92 مرة لو ذهبنا إلى السورة رقم 92 في القرآن نجدها سورة الليل ألا تشهد هذه اللطيفة على أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى؟